Det här är databasen Infotor juridik och för att nå innehållet i databasen måste du först söka fram den via bibliotekets hemsida. Infotor juridik innehåller nyheter, lagstiftningsdokumenten i svensk författningssamling, förarbeten, avgöranden från samtliga domstolar, myndighetspraxis och europarätt. När man går till Infotor juridik hamnar man först på en sida som heter Nyheter. En nyhetsredaktion bevakar och följer händelserna i Sverige och EU och förmedlar de senaste och viktigaste nyheterna från branschen, domstolarna, riksdagen och regeringen. Om du vill söka fram en lagtext i databasen börjar du med att klicka på Sök i rättsbanken som finns i menyraden. Då kommer du direkt till en söksida för författningar. I den här menyn kan du också välja avgöranden, artiklar, förarbeten och Europarätt. Det finns också möjlighet att göra mer avancerade sökningar via ingången Kombinera källor. I sökfälten under ingången till författningar finns flera sökmöjligheter. Du kan till exempel söka med fria sökord, söka på ord i rubriken, på ämnesord och på SFS-nummer. Du kan klicka på knapparna med frågetecken till höger om sökfälten för att få information om hur du söker i de olika fälten. Vi provar att söka fram lagen Föräldrabalk under fria sökord. När du skrivit in ett ord i sökfältet ser du att varianter av sökordet visas tillsammans med antal sökträffar. Överst i träfflistan hittar vi själva lagtexten och längre ner finns andra dokument som nämner Föräldrabalken. I sökrutan för SFS-nummer längst ner kan du söka på lagens nummer, kapitel, paragraf, namn, populärnamn och förkortning. I det här fallet söker vi återigen på föräldrabalk och väljer kapitel 1, paragraf 3. Du kommer då direkt till kapitel 1 och paragraf 3 av lagen. och Här hittar du också länkar till andra dokument i Infotor Juridik. Som handlar om eller refererar till lagen. Du länkas till rättsfall och artiklar, förarbeten, tidigare lydelser och i kraftträdande och övergångsbestämmelser.